السّلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بھائی آپ کے الحمدللہ اللہ کر آپ کا نام محمد عمیر بھائی میرا آپ سے ایک ہی کویشچن ہے کہ جو سچا دوست ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا اس نے آپ کو کیا فائدہ دیا اور آ... آپ نے اس کو کیا فائدہ دیا سچا دوست میرے حساب سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے اللہ کی نعمت سے ہی ملتا ہے سچا دوست اور سچا دوست وہ ہے جو ہر وقت آپ کو یہ کہے کہ دوستی کے دعوے مجھے نہیں آتے اے میرے یار یہ ایک جان ہے جب مانگو حاضر ہے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور ایسے دوست آپ کی لائف میں کتنے آئے ہیں میری لائف میں ویسے تو بہت سے دوست آئے ہیں لیکن جو زیادہ عزیز ترین دوست ہیں وہ صرف دو ہی ہیں جو کہ میرے محلے کے ہی ہیں ایک کا نام راؤ محمد تسلیم ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا دوست ہے میری خوشی کمی جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے وہ میرے بغیر بلائے حاضر ہے اور اسی طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی اس کو کوشش, کوئی ضرورت محسوس ہو اور ہم بھی اس کے پاس پہنچ جائیں چلے بھائی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کی دوستی ہمیشہ اسی طرح رہے